فمن إكرام الله تبارك وتعالى لأهل الجنة بعد إنعامه تبارك وتعالى عليهم بنعيم الجنة أنه يتفضل عليهم بالرضا فيرضى رب العالمين عن أهل الجنة رضا رضا لا يفخط بعده أبدا وهذا الرضا إنما هو جزاء لهم على ما كان منهم من رضاهم عن ربهم في الدنيا ألا وإن رضا الله جل وعلا على أهل الجنة هو أكبر شيء أكبر شيء يحصل عليه أهل الجنة في الجنة فكل نعيم في الجنة رضا الله تبارك وتعالى هو أكبر وأجل وأعظم ألا إنها بشرى عظيمة لأهل الجنة أن الله جل وعلا يبشرهم برضوانه تبارك وتعالى عليه قال جل وعلا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقال رب العالمين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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومفاكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم فكل ما في الجنة من نعيم بل الجنة من أولها إلى آخرها ومن طولها إلى عرضها رضا الله تبارك وتعالى هو أكبر مما فيها فإنما يتحصل أهل الجنة على النعيم فيظن الواحد منهم ممن كان في الدنيا قد رأى من البلاء وقد راى من الابتلاء وقد راى من الكرب وقد راى من الشده وقد راى من تغير الاحوال وتقلب الامور عندما يدخل الجنه ويسال هل رايت شده في حياتك الدنيا هل رايت بؤسا فانه يقول لم ارى بؤسا قط ولم ارى شده قط كل ذلك من قوة ومن عجيب ما يرى في الجنة ومن عجيب ما يسمع في الجنة ومن عجيب ما يخطر على باله ويراه في الجنة كل ذلك من حلاوة وطعامة ولذة النعيم الذي تستشعره القلوب وتحس به الأبدان في جنات النعيم ومهما كان من نعيم في الجنة فإن إحلال رضى الله تبارك وتعالى على أهل الجنة هو أكبر نعيم لأهل الجنة فإذا رضا الله تبارك وتعالى عن عباده من أهل الجنة فإنه لا يسخط عليهم قط واسمعوا هذا الحديث النبوي الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم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 فيقول أحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده أبدا والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو بعض زوجاته قالت يا رسول الله كل الناس يكره الموت الناس يكرهون الموت فكان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه إنما يكون ذلك عند خروج الروح في حالة الاحتضار ليس ذاك يا عائشة وإنما المؤمن إذا خرجت روحه فإنما يبشر برضوان الله وكرامته عندئذ يفرح المؤمن على ما كان منه من فعل الخيرات وبذل الصدقات والتعاون على البر والتقوى في حياته الدنيا ابتغاء مرضات الله واتباعا للرضوان وموافقة هدي رسول الله والتمسك بسنة رسول الله ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وهذه من عاجل بشر المؤمن عندما يموت وتخرج روحه فإنه يستريح من نصب الدنيا وعنائها وبلائها ويدخل في الحياة البغزخية التي تنعم فيها الأبدان والأرواح إن كان من أهل الصلاح وإن كان من أهل الخشية وإن كان من أهل العمل الصالح في الحياة الدنيا ألا وإن الشواغلة في حياتنا الدنيا كثيرة فالحياة كما قال العلماء الدنيا أشغال والحياة الدنيا هي أكبر لهو تستشعره الأبدان وتحس به القلوب فنحن ما بين لاهين بالنهار وما بين لاهين بالمساء فإذا أصبحنا فإننا نله ونلعب وتغرنا الحياة الدنيا وقد أخبرنا رب العالمين يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع متاع يخدع أهله فأهل الدنيا هم في غاية من الانخداع بالدنيا وما فيها من ملذات حتى إن بعض أهل الدنيا يود لو أن يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أكثر الناس يحرصون على الحياة الدنيا لما فيها من متاع لما فيها من مال لما فيها من أولاد لما فيها من قصور لما فيها من زر لما فيها من ماء إلى غير ذلك مما هو من متاع الدنيا قال رب العالمين ذين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومه والانعام والحرف ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن الماب قل اانبئكم بخير من ذلك من دنياكم هذه وما فيها من متاع قل اانبئكم بخير من ذلك انتم الى الله راجعون وانتم ولا بد ميتون قل اانبئكم بخير من ذلك الذين اتقوا عند ربهم المتقون فقط هم الذين يحصلون هذا النعيم الذين اتقوا ربهم في حياتهم الدنيا لا كحال من يقال له اتق الله فبدلا أن يقول أسأل الله أن يجعلني من المتقين وإنما تأخذه العزة بالإث فلا ينتهي عن منكر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 الله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب بالأسحاب هؤلاء هم اهل الرضوان من رب العالمين الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبا وقنا عذاب وهذا كحال المؤمنين الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه يتمنى الواحد منهم ان تكون هذه الحسنه بتغاء مرضات الله فكل عمل يقوم به العبد وكل قول يخرج من يختخ يخرج من العبد وكل نيه يقصد بها العبد اي قول او عمل او اعتقاد فلا بد وان يكون العبد مبتغيا فيه مرضاه رب العالمين ولا بد وان يتبع فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدنيا بكل ما فيها هي اكبر ما يشغل العبد عن تحقيق رضوان الله تبارك وتعالى عليه في دنيا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 انظروا ختام هذه الآية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ألا وإننا نعيش في أزمنة نرى فيها إرضاء الناس بسخط الله هو أكبر ما في هذه الدنيا من مصائب فبعض الناس يحلفون بالله ليرضى عنهم الناس ولو كان ذلك على حساب اسخاط الله وحلول سخط الله عليهم فانهم يتوددون ويتالفون ويتقربون الى اقوام لا خلاق لهم من اجل ان يتحصلوا على اموال من اجل ان يتحصلوا على صدقات من اجل ان ينالوا شيئا من حطام الدنيا وما فيها من ملذات كل ذلك على حساب رضا الله تبارك وتعالى فيعصون ربهم جل وعلا في مقابل إرضاء الخلق والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من أرضى الناس بسخط الله فخط الله تبارك وتعالى عليه وأسخط عليه الناس لأن الطاعة هي السبيل الذي به ينال العباد رضا الله، فإذا رضي الله تبارك وتعالى عن عبده أرضى عليه الناس، ولذلك نتعجب غاية العجب، عندما نرى الناس في حياتنا الدنيا يحبون عمرا أو زيد. كل ذلك ابتغاء مرضات الله، واتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا مصلحة وبلا مال وبلا وبلا سابق معروف بينهم وبينه كل ذلك لأن السبيل الذي جمع هؤلاء جميعا هو الحب في الله وهو نيل مرضاة الله تبارك وتعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الله تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه الكريم قائلا جل وعلا في كتابه الكريم ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم فالشكر هو السبيل الذي به ان نال رضا الله تبارك وتعالى بحيث لا يفخط علينا جل وعلا وبعض الناس يطرح هذا السؤال من شده تعجبه من حال اهل الجنه في الجنه فيقول نحن في هذه الحياه الدنيا فكيف نفوز برضوان الله تبارك وتعالى نحن لا ننتظر دخولنا للجنه ونحن لا ننتظر ان نكون كحال اهل الجنه في الجنه من هذا الوقت ومن هذا التوقيت وانما نريد ان نحيا حياه طيبه مليئة بالرضا والسعادة وحلول رضا الله تبارك وتعالى علينا في حياتنا ألا وإن السبيل الذي به نحقق ذلك هو أمران، الأمر الأول ابتغاء مرضاة الله، يعني نخلص في جميع أقوالنا وأعمالنا لله تبارك وتعالى، فكل عمل نتقرب به إلى الله لا نريد من ورائه إلا الله تبارك وتعالى والدار الآخر نريد الثواب من الله تبارك وتعالى فحص. لا يكون حالنا كحال من يرائي بأعماله من أجل ثناء النفس ولا يريد سمعة فيقولون مثلا الحاد فلان ويقولون الرجل الفلاني من أهل الصلاة يشهد له الناس وهو يفعل هذه الأفعال من أجل أن يشهد له الناس بإيمانه وهذا كحال المنافقين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ونسأل الله رب العالمين أن يعيذنا من النفاق وأن يطهر قلوبنا مما فيها من الفساد. قال الله جل وعلا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم فمن أقبل على الله تبارك وتعالى بإخلاص وصدق فإن جزاء ذلك هو الجنة وحلول رضا الله تبارك وتعالى عليه فمن كان في حياته الدنيا يتعامل بصدق يتكلم بصدق أحواله أحوال الصادقين وحياته حياة الصادقين يقتدي بالأولين والمرسلين والسابقين وغيرهم من فضلاء الأمة وحياته كلها ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى إذا تعرض لمواطن الكذب فإنه يتحرى الصدق ألا وإن الصدق يهدي إلى البر يهدي إلى الفلاح يهدي إلى الرشاد يهدي إلى صلاح الأحوال يهدي إلى حلول رضوان الله تبارك وتعالى على العبد ولكننا في زمان كثيرا ما متساهل في الكذب يكذب الرجل مرة ومرتين وثلاثة حتى يكتب عند الله كذاب وهذا لا يمكنه أن يتخلص من داء الكذب إلا إذا عرف فضل الصدق وعرف شؤم الكذب وعرف أن الصادقين لهم الجنة وأن الكاذبين لهم النار وأن النعيم في الجنة ولو لحظة هو خير مما هو فيه من الكذب في الحياة الدنيا وعاقبة الكذب بعض الناس يتصور أنها عاقبة مؤخرة له في الآخر ولكن عاقبة الكذب تكون لبعض الناس معدلة في الدنيا. حيث سخطوا من الله تبارك وتعالى على الكاذب فان الله تبارك وتعالى لا يحب الكذب والله تبارك وتعالى لا, يخ لا يحب الخائنين والله تبارك وتعالى لا يحب المرتشي والله تبارك وتعالى لا يحب الغشاشي الى غير ذلك من صفات اهل السرور ومن المتحلين بالاخلاق الرذيله ومهما يكن فانظروا الى الايات التي فيها الاعمال التي يبتغي بها اهلها رضوان الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، والله رؤوف بالعبد العبد يعرف انه ليس له في نفسه حاجه، وانما هو بكل ما فيه ملك لله، فالاعضاء الخارجيه والاعضاء الداخليه التي في داخل هذا الجسد انما هي ملك لله فلا يجوز للعبد ان يتصرف فيها لمخلوق من المخلوق ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله عرف ان هذه الحياه الدنيا لا تساوي شيء فعامل الله تبارك وتعالى بالتجاره التجاره الرابح ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلني يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أعمالهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وقال جل وعلا ومثل الذين ينفقون أموالهم وابتغاء مرضات الله إذا جأت الأموال التي ننفقها في سبيل الله هي ابتغاء مرضات الله هي من أجل ثواب الله تبارك وتعالى ومن أجل تحصيل الأجر من الله تبارك وتعالى لا ننتظر أحدا حتى يقول لنا فلان هذا من المنفقين في سبيل الله وفلان هذا من الذين يفعلون الخير ويقومون بفعل الصدق لا ننتظر ثناء من أحد وإنما نفعل ذلك في كل إنفاق نقوم به قل أو كثر بعض الناس قد تحدث عنده الخيبة والندامة عندما يرى إخوانه ينفقون في سبيل الله ولو بالقليل فيتحرج حرجا شديدا لأجل أنه ليس لديه الأموال الكافية حتى ينفق وربنا تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه الكريم ورسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في سنته المطهره أن الإنفاق. يكون بالكلمه الطيبه فالكلمه الطيبه صدقه والانفاق يكون بالاموال في سبيل الله تبارك وتعالى والانفاق يكون بالتبسم والضحك وادخال السرور على المسلمين فينبغي علينا عباد الله أن نتحلى بمكارم الأخلاق وأن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، واسمعوا هذه الآية الجليلة التي يقول فيها رب العلي لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من المخلصين في أعمالهم وأقوالهم ونواياهم أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأما الأمر الثاني الذي به نفوز برضوان الله تبارك وتعالى علينا في حياتنا الدنيا فهو اتباع الرضوان ومعنى اتباع الرضوان هو الالتزام بدين الإسلام والتمسك بشريعة سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه بحيث نقصد هديه صلى الله عليه وسلم ونقوم بالاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، فإن من التزم ما يرضي الله تبارك وتعالى بفعل الأوامر، بفعل الطاعات، بفعل الفرائض، واجتناب المحارم، واجتناب السيئات، واجتناب المنكرات، فإن الله تبارك وتعالى يرضى وأحق من نقوم بإرضائه هو الله ورسوله، فالله والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تبارك وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعمل فضد الرضا هو السخط. فمن رضي الله عنه ارضى الله تبارك وتعالى عليه الناس ومن سخط الله تبارك وتعالى عليه اسخط عليه الناس واشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابته القراء حتى ان رب العالمين قد اخبر انه رضي عنهم من قبل ان يخلقوا فقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا انظروا الى هذه الاحوال من قبل ان يخلقوا وكما أخبر رب العالمين عنهم في كتابه الكريم أنه رضي عنهم فانظروا إلى أحوالهم المبينة في كتاب وفي سنة رسول التي تبين لكم أنهم هم النموذج الأمثل لتحقيق الرضوان من الله تبارك وتعالى فهذه هي غزوه أحد بعد انتهائها وما فيها من جراحات المسلمين وما فيها من تعب ونصب المسلمين يعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجميع ممن شهدوا أحدا يعين فيهم ملاحقة المشركين ويجتمع المسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا في ملاحقة المشركين وهم في طريقهم إلى مكة ويقابلونهم في جنوب مكة في حمراء الأسد عندئذ ينزل قول رب الع... قول العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله اتبعوا أمر رسول الله واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم فما كان منهم إلا أن ألقى الله تبارك وتعالى في قلوب عدوهم من المشركين الرعب والفزع فكان النصر في المآل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ففازوا كما قال أهل العلم ففازوا بأجر غزوة كاملة مع انهم لم يقابلوا ولم يجاهدوا ولم يحاربوا عدوهم بل الغى الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب والخوف وهذه واقعة صلح الحديب وما كان فيها من مبايعه رسول الله على السمع والطاعة حتى الموت والقتال في سبيل الله فأنزل الله تبارك وتعالى على هؤلاء أهؤلاء قوله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وهذه السكينة وهذه الطمأنينة هي أقرب الأمثلة الحية التي ينبغي أن نستشعرها التي ينبغي أن نستشعرها حال تحقيقنا لرضوان الله فإن أهل الرضا هم أكثر الناس طمأنينة ورضا بحياتهم الدنيا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب أقواما قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وهذا هو تحقيق دعاء رسول الله، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، فإن أهل الرضا يرضون بقضاء الله وقدره، مهما كان هذا القضاء، ومهما هذا الكان، ومهما كان هذا القدر، يراه العبد مكروها من المكروهات التي لم يتعود عليها قط، فإن صبره وإن رضاه من أشد الأمور التي يتعجب منها بين يدي الله تبارك وتعالى عند دخوله الجن، فإن الله تبارك وتعالى يرضى عنه ومن رضي الله عنه فان الله جل وعلا يرحمه، ومن رحمه الله تبارك وتعالى رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال لملائكته فلان قد رضي، فلان قد ارضاني فاني راض عنه، فترضى عنه الملائكة ويرضى عنه حملة العرش، إلى غير ذلك من النعيم الذي يجده العبد ورضى الله تبارك وتعالى وتحقيق رضوانه جل وعلا لا يكون بالتأجيل في الأعمال الصالحه ولا يكون بالتسويف للفعل لفعل الخيرات ولا يكون لتأخير بلد الصدقات وإنما يكون كما قال الله جل وعلا عن نبيه موسى وعجلت إليك رب لترضى فبعض الناس يترك الصلاة ويسوف في هذه هذا الركن الثاني من أركان الإسلام التي هي أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله مهما كان من أهل المعروف ومهما كان من أهل الخير فإذا كان لا يصلي فإنه يتعرض يتعرض لعذاب أليم من عند الله تبارك وتعالى سواء كان حلول صخط الله تبارك وتعالى عليه في حياته الدنيا أو في حياته الأخرى فكل من أراد إرضاء الله تبارك وتعالى وكل من أراد تحقيق رضوان الله فينبغي عليه أن يمتثل أوامر الله الله تبارك وتعالى يأمرنا بالصلاة وكثير من الناس يسمعون الأذان وبعضهم يجيب المؤذن ثم إنه يقول الذكر المعروف وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولا ثم إننا لا نرى منه فعلاً ولا نرى منه صلاةً ولا نرى منه شهودا لصلاة الجماعة وهذا هو أقرب الأمثلة التي نتكلم فيه فبعض الناس لا يشهد صلاة الجمعة إلا إذا أقيمت الصلاة لصلاة الجمعة بعض الناس لا يحضر الخطب وإذا أتى لخطبة الجمعة فإنه يأتي إليها متكاسلا يأتي إليها من مشقة العمل الذي كان فيه بعض الناس يأتي إلى خطبة الجمعة متأقرة وبعض الناس يترك الجمعة والجماعات يتركها الأسبوع تلو الأسبوع تلو الأسبوع حتى إنه لا ينبه ولا يذكر ولا يوعظ إلا إذا رأى الناس يشهدون جنازة من الجنازات فيقولون مات فلان فإنه يبكي وإنه يحزن وإنه تحصل عنده الندامة والحزن ويحصل ويحصل عنده الكأب. ثم انه سرعان ما يعود الى ما ألفه من حياته الد وتمر أيامه وأسابيعه وشهور حياته على هذا المنوال، حتى يفاجأ بالموت الذي هو مصير كل الكائنات، وعندئذ لا ينفع لا ينفعه عذر ولا تنفعه معذرة، لأن لأنه لم يستجب لأمر الله ولم يستجب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الله يرضى لكم ثلاثا ويقره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيء وأن تعتصموا بحبل الله وجميعا ولا تفرقوا وأن تناصح من ولاه الله أمره بعض الناس يكون غاية انشغاله في حياته الدنيا والانشغال بأمر السياسة والانشغال بأمر الحكام وما يقومون به من مشاريع وما يقومون به من أمور يدخل في هذا الأمر ولا يستطيع الخروج منه إلا بفساد وإفساد والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني فمن لم يكن متخصصا في مجال الطب فإنه لا يمكنه بحال أن يكون طبيبا ومن لم يكن متخصصا في مجال التجارة فإنه لا يمكنه بحال أن يكون تاجرا فامسكوا ألسنتكم عن الكلام الكثير وكونوا من أهل الذكر وكونوا من اهل تلاوه القران وكونوا من اهل التعجيل في فعل الطاعه وان الله تبارك وتعالى يكره لكم قيل وقال ويكره لكم كثره السؤال ويكره لكم اضاعه الاموال وهذا ابو بكر رضي الله عنه وبذلك نختم راى ما راى من امر بلال رضي الله عنه وما يجده من شده العذاب فقام رضوان الله تبارك وتعالى عليه قام بعتقه باعتاقه من هذا العذاب فانزل الله تبارك وتعالى قوله وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى فنسال الله ربا عليك ان يرضى تبارك وتعالى عنا في حياتنا الدنيا بحيث لا يسخط علينا ابدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من ذكاه أنت وليها ومولاه اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نعوذ برضاك سخطك. ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب نسألك الرضا بعد القضاء اللهم إنا نعوذ بك من ذوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم تقبل منا بقبول حسن اللهم استجب دعوانا اللهم استجب دعوانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين